Ott van a duplázódás is. Mi az, hogy, mi az, hogy itt, itt, itt mindenféle papírpénzek meg egyedek. Hát nem látja az embereken? Nem látja, mit mondanak az emberek, nem hallja. Nézze, én hiszek abban, hogy Hálja van egy menet, hát itt, itt. Van egy személy, akinek van, ne háborodjon fel azért, mert önnek nem jár de, ez a lehetőség. De, de, de nem hallja, Dénót, hogy mindenki azt mondja, hogy lacímkártyán van, de meg hallom, a valamit, az, De amit hallom, De hallom! És hiszek abban, hogy van az a személy, aki hát, nem az, aki nincs, aki fog. A Bocsánat, ne haragudjon, nem, nem akarom megbántani. Engem maga nem tud megbántani, de higgye, hogy van egy olyan személy, akinek a papírpénzén van, és tisztában van a szabályokkal. Hát én erre nagyon kíváncsi vagyok. Higgye, hogy ellen van ellen egy személy, akinek a papírpénzén nem, van. Ő, nem akarja, nem akarja megtalálni, nem akarja. De higgye, hogy megfogjuk a kollégáimmal, összefogunk, hát és meg... a kettes. De a lakcímkártya nekem nem kell. A nagy pénzhez, amit az univerzum üzent, ehhez az óriási pénzhez, nagy szerencse útján vezet az út, és nem lakcímkártyán keresztül, hanem papírpénzen keresztül. Hát gondoljon bele, nem lenne vicces, hogyha ezt lakcímkártyán keresnénk? Az univerzum üzent, az univerzum szólított meg, nem én találtam ki. Pénzen kell keresnünk, és hiszem, hogy meg fogjuk találni. Jobb is, hogy lerakta a telefont. Azt is elhiszem, hogy van olyan, akinek a lakcímkártyaim van két-három, nem tudom hány személy. Én azt elhiszem, de hát az univerzum az nem azt mondta, hogy ha azt mondja, hogy lakcímkártyán keresünk, akkor én megértem, ott fogok keresni. De ha, tudja mit? Megkérdezzük az univerzumot, egyet fene, megkérdezem az univerzumot. 5-5-4-3-2-1. 5 5 nem. Sajnos nem. Nem tudjuk megváltoztatni a keresést. Nincs erre mód. Az univerzum egyértelműen a kezébe tette annak a személynek ezt a papírpénzt, akinek a hatalmas összeg megérkezhet a szerencse útján. Ez a hatalmas összeg, és igen, szerencse útján nem kőkemény fizikai munka.